الحمد للہ الحمد للہ سال بلا وشدوشد نسو ارما باذ فقيت تفيرن حديس كتاب الله وغير الادي يا محمد صلى الله عليه وسلم وشر المرى من تصطورا وكل محداثات بذا سم قلنا یارین سار بسم الله الرحمن الرحيم قال عليكم رحيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر وم یوتے محمد, مُحَمَّدٍ كَمَا سل عَلَى مل سلائی براہ براہ نمی بالا <سؤال> ہمارتا افتیش راہ لے صدری و سرنی اپنے وانوں کو قدرت دل لی سادی اف کا ہم کولیس زدنی علم رب الجنین قنبا سبحان کلا الفجنا ندا ابا کی سب کی دھن و سطح اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے جو اس پوری کائنات کا خالق مالک آتا اور آتا اور آتا جائز اور و صلاح امام, امام المرسلین پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسولہ کی ذاتی گرانی پر معزز سامعین و سامعت نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم وسلمہ کی ازبان متحرات امت کے مومنوں کی ماؤں کا تذکرہ کئی ہفتوں سے ہم سے بات کروا رہے ہیں یہ سلسلہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبال قطل میں آنے والی ازواج میں سے نوے نمبر پر جو نبی اجداد کے گھر آئیں کی ماں کا امتیاز اللہ تعالیٰ نے ان کو وضاح کیا ان کا نام ہے بنت رضی اللہ بنو کے قیدیوں میں آنے والی یہ عظیم خاتون جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا آپ نے ان کو آزاد کر کے, ان کے ساتھ شادی کر لی. ان, کا نام, ان کے باپ کا نام شمعون بن زیر تھا ان کو رخانہ بن زیر بھی کہہ دیا جاتا ہے عرب کے اندر بعض دفعہ پرداتا کی طرف رسبت بھی کر دیتے ہیں یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ کا پہلا نکاح جو ہے بنوزہ کے ایک شخص جس کا نام عبد الحکم یا حکم تھا اس کے ساتھ ہوا تھا مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کے تین بڑے قبیلے آباد تھے بنو نذیر قبیلہ بنو اور بنو قیمپا. یہ تین بڑے قبیلے یہودیوں کے مدینہ کے اندر آباد تھے تو بنو قریضہ کے ایک شخص جس کا نام عبد الحکم یا پھر صرف حکم اس کے ساتھ غزوہ احساب جس کو غزہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ علی سلاسلام جب گھر پہنچے ہیں سیدا آئشہ علی اللہ تعالیٰ کے میں تشریف لے گئے اور اپنا جنگی لباس اتارنا شروع کر دیا آسمان سے جبریل علیہ سلاد وسلام آئے کہا اللہ کے نبی ابھی ہم نے وہ جنگی لباس نہیں اتارا آپ اتنی جلدی کیوں اتار رہے ہیں ابھی کچھ کام باقی ہے پورے عرب کے جتنے مسلمانوں کے دشمن تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر مجیدے کا فاطمہ کرنے کے لیے آئے تھے جی. مجیدے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور نبی علیہ السلام و اسلام جب مدینہ میں آئے تھے آپ نے مدینے کے ان کے ساتھ ایک وحدہ کر رکھا تھا کہ باہر سے جو بھی مدینے پر حملہ کرے گا یا تم پر حملہ کرے گا ہم سارے مل کر اس کا جواب دیں لیکن اس موقع پر بدوا نے بدآہدی کی وقدہ توڑا ایسے حالات میں جب مسلمان انتہائی زیادہ ہے، کی دفری کم ہے؟ وہ اکٹھا ہو کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گیا اس نازک موقع پر فدو میسا کے یہودیوں نے کی الٹا مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے مسلمانوں پر حل بولا اور کافروں کا ساتھ دیا تو اللہ کے حکم سے نبی اب کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ جب اللہ نے ان سارے گروہوں کو جتروں کو اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ شکست سے دوچار کیا اور سارے کے سارے کفار ناکام ہو کر ناکراد ہو کر واپس چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بنو رضا کی طرف جائیں ان کا محاصرہ کریں اور ان کے ساتھ جگہ کریں تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ظہر کی نماز کا وقت ہے آپ نے ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھائی فرمایا عصر کی نماز بنوا میں پڑھنی ہے اتنے تب حالات مسلمان اتنے دنوں سے بھوک برداشت کیے ہوئے ہیں اللہ کی مدد آئیے رام اس نازک موقع پر اللہ کے نبی کی آواز پر لب کہتے ہوئے برو پیزا کی طرف چل پڑے وہاں جا کر برو پوری کا فاصلہ کر لیا اب برو پوری کے پاس دو راستے سے سات آپ جو کے اندر ان کو ایک زخم پہنچا تھا جس زخم کی وجہ سے بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے تھے کہ جو فیصلہ ہمارے بارے میں, میں انتہائی زیادہ سخت کافروں کے بارے میں ذرا برابر دل میں نرمی رکھنے والے جنگ کرنے کے قابل ہیں بڑے لوگ ہیں ان کو الگ کر لیا جائے ان کے بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو الگ کر دیا جائے ان کے بچوں کو عورتوں کو بوڑھوں کو اور ان کے جتنے سب کو قتل کر دیا ہے. یہ فیصلہ کائنات کرنا وہ خوش ہو گیا ان قانونوں کے بارے میں یہودی کفار میں سے بہت خطرناک قریب مخلوق ہے انہوں نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا عیسائیوں نے نے نہیں پہنچایا اور سارا پہنچا زیادہ نقصان پہنچایا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور آج بھی آپ دیکھ رہے کہ یہودوں کا سارا کس طرح ڈبے ہوئے سہمے ہوئے اور خوف ہاں زیادہ ہو کر پونچھے ہر ڈنڈے استعمال کرتے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس وسلم کے حصے میں یہ ریحانہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئی اللہ کے نبی کے حصے میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اسلام پیش کیا فرمایا مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو اسلام قبول کر لو اور تمہیں بہت بڑی خوشخبری ملے گی اور اللہ کے نبی کی عقل میں آ جاؤ پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا انکار کیا کہ میں یہودیت کے دین پر بھی قائم رہنا چاہتی ہوں لیکن آپ نے جو فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسندی تو اللہ کا رسول تمہیں اپنے لیے منتخب کر دے جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے ان کو ہدایت دی توفیق دی اللہ کی توفیق کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دی یہاں سے ایک بات میں رکھیں اللہ تعالی حالات بدلنے میں دیر نہیں کرتا ایک لمحہ پہلے اسلام کی سطح دشمن یہودی اللہ کی دشمن لیکن صرف زبان سے ایک کلبہ پڑا ہے ایک کلبہ بولا ہے کتنے احکام بدل گئے کتنے سارے احکام بدل گئے مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہو گئی مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے طریق کا شبار ہونے لگا امت کی ماں بن گئی مومنوں کی ماں کہلانے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کی سوجت محرمہ جنگت کی ہفت بن گئی اس لیے یہ زبان یہ کلمات زندگی کے اندر اثر رکھتے ہیں ان کا بڑا گہرا انسان کی زبان کا اس کے شخصیت پر اور اس کے انجام کے والے سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے ہمیشہ اپنے زبان سے انسان کو اچھا کلمہ بولنا چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یگ میں وَلْ وَلْ جو کہ اچھا نہیں کہہ سکتا تو خاموش ہو جائے انسان زندگی میں بڑا کہہ رہا تھا ایک کلمہ پڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بن گئی اور انتہائی خوبصورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت نقل میں آ گئی جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو آپ نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا بڑی ناز و نعمت کے اندر اللہ کے نبی کے جو ہے ساتھ نہیں ہے چھ بجلی کے اندر انہوں نے یہ اسلام قبول کیا ہے پانچ چار یا پانچ ہجری کے اندر نظبۂ خندق ہوا ہے اور اس کے متصل ساتھ ہی را کی شادی ہوئی ہے تو یہ ان کی بڑی خوش بکتی ہے اللہ <سؤال> کی بڑی نیب سے میسر آئی بہت زیادہ شکر گزار تھی ہر وقت ایک کلیمہ ان کی پہ جاری رہتا دا تھا اور وہ ہوا لیکن یہ ساتھ بہت زیادہ لمبا نہیں گزار سکی دس ہگری کے اندر حجت البدا کے موقع پر جب نبی حج کرنے کے لیے پکے گئے آپ واپس آئے تو کو دفاع کیا گیا جہاں کے کرام اور بعض دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل تنظم ہیں گھر والے دیگر آپ کی بیویاں اور آپ کے دیگر کابدات کے لوگ مضفون ہیں اس جگہ پر ان کو دفن کیا گیا اسلام کی نعمت سے سرفراہی خاتون جن کی زندگی اب یہاں ختم ہو گئی اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی بہت بڑی شہادت ان کو میسر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجۂ محترمہ ہونے کا کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے لیے جنت کو اللہ سے حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ ہماری اس ماں جی کی قبر پر کروڑوں پر پر پر رضی اللہ تعالی ہے ابو سفیان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں سیدنا بن سفیان رضی اللہ تعالی ان کی بہن اور سفیان کی بیٹی حبیبہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سفیان تھا اور حبیبہ تھی ان کا ایک کام تھا اس سے ان کی ایک بچی تھی جس کا نام تھا حبیبہ کے نام سے ہی ہے جس کی کی اندر ان والد محترم ابو سفیان کسی تعارف سے مہتاج نہیں ہیں فتح مقا کے موقع پر اسلام قبول کیا ہے اس سے پہلے کے سردار تھے اور کے بہت بڑے حبیبہ جو خاندان, خاندان تھا بنو می کے نام سے بھی خاندان کو جانا جاتا ہے یہ میں قبول کرنے کے بعد چونکہ پورے کا پورا خاندان اس کے نہیں ہے ان کو مجبور مکہ چھوڑنا پڑا ہجرت کر کے ہمیشہ چلیے وہاں پر نے ایک بات دیکھی ہے لیکن وہ بات مد نظر ہے کہ ان کا جو کام تھا بن وہ مرتبت ہو گیا اب یہ ملتق اور وہیں وہائیت کے پر. پہلے عیسائی تھا دوبارہ پھر عیسائی ہو گیا اور وہیں پر وہ جو ہے نا وہ ہرشا کے ذریعے فوت ہو گیا اب سیدہ ام حبیبہ نجاشی کی زیر نگرانی وہاں پر رہا رہے واپس مکے میں نہیں آئی اسی جگہ پر اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے یہی سے اپنا ایک پیغام رسا بھیجا کہ جاؤ ام حبیبہ کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دو نکاح کا پیغام ملا بڑی خوشی سے قبول کیا اور اس سے پہلے آپ نے صلاح صلاح نے اپنا ایک پیغام رساشی کے پاس بھیجا کہ آپ وہاں سے ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کرتے خط موصول ہوا ہے لہذا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا بندوبست اور انتظام کرو بلا کر ایسے ہوا کہ نجاشی نے یہ پوچھا خاندان سے پاس سے سے سجد بن بن پہنچے تو بلایت میں سیدہ کا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح اور نکاح محمد اللہ صلی اللہ مقرر ہو کر انہوں نے جو ہے نا نکاح کیا اور نجاشی نے اپنی جیب سے چار سو تینار حکمر ادا کیا نے بھی اسبا کے متحرات تھیں ان میں سب سے زیادہ حق مہر سجدہ رضی اللہ تعالیٰ، چار سو جو نجاشی کی, کی, کہ کی سنت ہے لہذا تم یہیں بیٹھے رہنا کھانا کھا کر دیا سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی کا اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے وقت میں پہنچایا گیا یہ شادی سجیدہ ریحانہ کے بعد ہوئی اب سیدہ ابیبا کے خالو کے بیٹے باز کہتے ہیں کہ سیدا عثمان علی اللہ تھے انہوں نے ولیمے کی دعوت کا اہتمام کیا لیکن انہوں نے جو اہتمام کیا تھا وہ مدینے کے اندر کیا تھا حبیبہ کی, کی عمر تقریباً تیس سال تھی جب ندی اسلام, اسلام کے ساتھ شادی ہوئی تو شادی کے ندی نے ان کی تعلیفیں کلو اس لیے کہ او اور وہ مردت ہو گیا تھا اب یہ بڑی پریشان تھی رسول اللہ کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہیں کہ کہ واپس اگر یہ مکے میں آ گئی اپنے خاندان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یہ بڑی خوش ہوئی دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ بدو بھاشن اور بدو میار ان دو خاندانوں کی آپس کے اندر دہ کافی دیر سے عدابت اور تھوڑی بہت رہی تھی، اتنا فائدہ ہوا کہ سلوک بڑے بڑے بڑے رکھنے والے لوگ وہ اسلام کر کے مسلمانوں کی سامنے شامل ہو گئے اور وہ مقاصد جو رسول اللہ حاصل کرنا چاہتے تھے بڑی غیرت مانے. اس کی ہوتا ہے نا وہ اپنے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے وہ کافل کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا یہ توڑا گیا تو کافروں نے کہا ان کو بڑی ہوئی، بڑی ہوئی کسی طریقے سے یہ معاہدہ دوبارہ بحال کیا ہے اس کے نے ابو سفیان کا انتخاب کیا کہ تم جاؤ مدینے میں جا کر نبی السلام السلام سے ملاقات کرو اور دوبارہ دوبارہ سے اس آہد کی تجدید کر کے آؤ جب ابو سفیان مدینہ پہنچے اس وقت مسلمان نہیں ہے ابھی مشرق ہے تو سب سے پہلے چونکہ یہ بات مکے کے اندر پھیل چکی تھی کہ ام حبیبہ جو کہ قریش کے بڑے سردار اور کافروں کے بڑے سردار ابو سفیان کی بیٹی ہے اس کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہو چکا ہے ان کو یہ معلوم تھا کہ ام حبیبہ ہمیشہ سے مدینہ پہنچ چکی ہیں تو یہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے جب وہاں پہنچے تو بیٹھنے لگے سیدا انبیبا نے وہ بستر جس کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھے تھے اس کو لپیٹ دیا سائی پہ کر دیا کہا میری بیٹی ہو یہ رویہ آج سے کمر میں نے نہیں دیکھا یہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ کی طرح سخت رویہ کہا کہ یہ بستر رسول ابا کر اللہ کے اور بیٹی آگے سے یہ بات کرے کیا منظر ہوگا اس نے کہا کہ تم مشرق ہو اور مشرق فرید ہوتا ہے اور یہ بستر پاک ہے زیادہ میں اس کے بیٹھنے کے اوپر نہیں ہو. بڑے بڑے ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی کی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا ابو بکر صدیق کے ملا سجنا عمر کے پاس کہا، عمر نے کوئی جواب دیا، لیکن نہیں دیا کہ میں کچھ کر سکتا پھر سجدنا علی کے پاس گئے کہا تو میرے قریبی رشتے دار ہو مجھے کوئی ترکیب بتاؤ کہ کیسے میں یہاں سے بچ کر نکلوں کیا میں واپس جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے خود پناہ کا اعلان کر دو اور آرام سے یہاں واپس مکے چلے جاؤں نے ایسے کیا یہ مکے چلے گئے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اصل معیار دوستی کا تعلق کا اسلام ہے دین ہے نسلی تعلق دین کے بدلنے سے کچھ کام نہیں آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بندے کے اس کو پیچھے چھوڑ دیا لَم نصب ہو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے دیگر کون ہیں ہمیشہ تعلق اور دوستی کا معیار اللہ کے ہاں وہ دین ہے اسلام ہے نیکی ہے تکوا ہے مسلمان کا اسلام کا کبھی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا مسلمان اور کافر آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے اور اللہ نے قرآن مجید مدع کیا ہے کہ تم کو, کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ دوستی کا معیار اللہ کے یہاں اسلام ہے دین ہے ایمان ہے اور تقویٰ ہے نیوی ہے اس کے علاوہ باقی جتنی دوستیاں ہیں وہ سب حضور ہیں نہ ساری دوستیاں ہو گی. دنیا جتنے, دوستیاں جتنے تعلق ہے کیا پنکھ والے دن سب ختم ہو جائیں گے صرف ایک تعلق اور ایک دوستی باقی رہے گی جو دین کی بنیاد کرتی ہے بنیاد رکھی ہے اس لیے محبت کرے تعلق رکھیں اسلام کی بنیاد پر جن کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کریں سلحا ہاں سے محبت کریں ان سے تعلق جوڑے نمازیوں کے ساتھ تعلق جوڑے آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کتھا تعلقی کرتے تھے خاندان والوں کے ساتھ اب لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں ساری ساری زندگی جو ہے نا وہ کتھا تالکی میں گزر جاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے کسی میں نے بات نہیں کرنی یہ دیندار نہیں ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ دگا کرتا ہے فراڈ کرتا فراڈ کیا بنتا ہے یہ دید دار نہیں ہے یہ غلط کام کرتا ہے یہ فاطق فاطل ہے چور ہے ڈاکو ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسے نہیں بلکہ ہم ایسے لوگوں کو سینے سے لگاتے ہیں اس لیے میرے بھائی اصل جو تعلق ہے وہ کا ہونا چاہیے ابو بکر نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر میرے تلوار کے پیچھے آ جائے تو میں بھی دیکھنا تھا یہ میرا باپ ہے تو حضرت عمر نے بھی بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہی کہا تھا نا کہ میرے رشتے دار جو زیادہ قریبی ہیں نا وہ میرے وعدے کرو سب سے پہلے میں ان کا سال اٹھا رہا ہوں یہ اسلام اور کفر کا پیار ہے کہ اسلام اور کفر یہ کٹے نہیں ہو سکتے اس کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا اور نسبی رشتے داری پیچھے نہ جاتی ہے. تعلق تو آپ نے اسلام میں اپنی بیٹی کو اور اپنے خاندان والوں کو گھر والوں کو یہ کہا تھا قیامت والے والے میں تمہیں اگر تمہارے عمل نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا تو میں محمد الرسول اللہ اگر جب نبیوں کا سردار ہوں اللہ کا نبی ہوں میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا اس لیے رشتے داری دا ہدایت پر ہے, اسلام پر ہے. تو سیدا ابیبا رضی اللہ تعالی علیہ اللہ کے نبی کی زیادہ بردار اور سرت پر عمل کرنے والی دی. ایک مسئلہ یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو سعیدہ رضی اللہ عنہ کو, انہا کو سیدنا ابو سفیان جو کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے وفات کی جب خبر ملی نا تو کچھ لوگ ان کے پاس کچھ عورتیں کے پاس افسوس کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے اپنی کلیز کو کہا کہ خوشبو دے کر آؤ اور انہوں نے اپنے آپ کو خوشبو بتائی اور ساتھ یہ مسئلہ بتایا کہ میں نے یہ خوشبو صرف اس لیے لگائی ہے تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ اسلام کے اندر عورت کے لیے صرف اور صرف سور اپنے خامد کا ہے اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ کسی کا سور نہیں ہے میرا باپ بہت ہوا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سوچ میں ہوں میں خوشبو لگا رہی ہوں میں یہ بتانے کے لیے کہ جانا اسلام کے اندر صرف اور صرف عورت اپنے کاغذا سکتی ہے وفات ہاں ہوتی ہے موتیں ہوتی ہیں رویا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اور اس معاملے کے اندر سب سے زیادہ غلط کردار عورتوں کا ہے سب سے زیادہ ہے وہ کردار عورتوں کا ہے سب سے زیادہ موندہ کرنا لوہا کرنا پیٹنا چھوڑ ڈالنا اور یہ سمجھنا کہ جو مرنے والا اس اس کے ساتھ اس کو بڑی محبت ہے یہ اسلام کا طریقہ اللہ کے نبی نے یہ اسلام کا طریقہ صبر کا ہے رونا اس میں کوئی غرض نہیں ہے لیکن آواز نکالنا اور زبان سے نشبری کے کلبان بولنا اپنے آپ کو پیٹنا گلبان پھڑنا اور کئی کئی دن تک جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیٹتے رہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں؟ آپ نے ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے خاص طور پر باپ سے میں اپیل کروں گا اکثر آپ لوگوں کے یہاں یہ وفات ہوتی ہے محلے میں گھروں میں کئی آپ, آپ کی خواتین بھی جاتی ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو روتی نہیں ہے اس کو توڑنے اور سب سے زیادہ یہ کا طریقہ تھا میں مر جاتا تھا اس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں کوئی رویا ہی کوئی نہیں کسی کو رونا ہی آیا اور, سپیشل کرائی کی اور کے رکھی ہوتی تھی رونے کے لیے لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس میت کا روبو یہ چاہلیت کا طریقہ یہ اپنے گھروں میں سکھلاؤ کہ جب بھی کسی فوجیدگی پر جانا ہو اس طرح کا رویہ پیار نہیں کرتا اور میں خواتین سے بھی اپیل کروں گا اس معاملے کے اندر یہ بڑا حساس معاملہ ہے کیوں جہلیت والے کام ہمارے اندر آ چکے ہیں جو کرنے والے کام ہے ہم کون نہیں کرتے جو نہ کرنے والے کام ہم سب سے بڑ کرتے اور اس کو کون بڑا ثواب سمجھتے ہیں تو یہ میت کو اس سے ثباب نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے فرمایا میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے جو اس میں جاتا ہے اگر دنیا کے اندر وہ روکتا نہیں تھا اسی طرح چلا گیا تھا سیدا امر حبیبہ نے کسٹم کیا سیدہ حبیبہ رضی اللہ وقت سیدہ عائشہ کو بلایا کہا مجھے لگتا ہے جیسے میری موت کا ہو کے قریب آ چکا ہے سوکھنوں کے اندر کوئی بات پونچھ نیچ جاتی ہے اللہ کی رضا پتا چلا کہ ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے معافی نہیں ہے اس سے سنو کر لینا اور اپنے بارے میں معافی کا مطالبہ کرنا یہ کوئی اس سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا کمزور نہیں ہو جاتا یہ بڑے من کی علامت ہے تاکہ دنیا سے جائے مدینہ اس وقت میں صرف ایک ہی بیٹی تھی جو پہلے سے ہوئی جس کا نام حلیبا تھا تو ان کو بھی قبرستان کے اندر جو ہے وہ دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ ہماری اس لی کی قبر پر رحم سے فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی جو کچھ ہم سنتے ہیں سناتے ہیں اس پر ہم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے